de l'Alta Riga Bossa deu haver nascut com, com molts altres PUNC TIC, o telecentres que, que eren abans, no? amb el projecte Nodal, que es doncs, van adquirir una sèrie d'ordinadors i a partir d'aquí s'ha doncs, anat evolucionant. Cobertures des del PUNC TIC eh, ens donem doncs, a nivell comarcal, no? sobretot doncs, perquè l'administració que no responsable és el Consell Comarcal i s'intenta actuar doncs, envers a tota en la comarca. No? Llavors, inicialment hi havia el, el telecentre d'aquí de Pont, un i posteriorment es van obrir dos més, un al municipi de Vilalla i un altre al municipi de la Vall de d'Avoní. Doncs, des d'aquí, o sigui des, des del Consell, eh, s'intenta gestionar tant aquest com els altres i, i, i actuar de manera coordinada. Bueno, principalment, eh, la, la, les primeres mancances que se volien cobrir no eren, suposo, les d'apropar a la ciutadania el que és la tecnologia en si i, i una mica la banda ampla. No? de la mà d'això pues, n'ha molt relacionat amb el tema de la formació, perquè pues, la tecnologia per si sola no, no fa res. No? Sempre se'ls ha d'apropar als ciutadans però alhora pues, se'ls ha de fer de manera humana. No? I això significa pues, fer cursos, fer tallers o, o apropar-los d'una altra manera que no sigui pues, teletecnologia. Fins ara es feien eh, trimestralment un, un programa de cursos de, de diverses temàtiques, no? des de l'alfabetització a, a, a pues, cursos de temàtica, cursos de disseny, etc. I després es treballava amb, amb col·lectius. Ara últimament el que hem fet ha sigut reformar una mica el, el, el pla de formació, intentant oferir mm, també cursos oberts a tota la població però que puguin ser el millor virtuals o, o autoformatius, més que res doncs, perquè molts cops ens que, que hi ha molt poqueta gent no?, que volen fer una cosa i, i d'aquesta manera potser doncs, la poden fer. Ens hem centrat molt també en temes d'alfabetització digital, una miqueta girant entorn en al, al tema de, de l'acreditació, no?, del model d'acreditació de, de API, i també una mica amb, amb el que és el col·lectiu de l'administració que s'ha detectat que, que necessita doncs, un, un reciclatge important. No? I igual doncs, el que també s'intenta perseguir és que, el, que els treballadors treballin amb, amb eines de programari lliure, perquè doncs, igual és, és un delsò enè se n'hauria de, de treballar més fort. No? Penso jo. És de, de tot tipus. Les classificacions poden ser des de, des de nens, gent jove, gent adulta, gent gran, gent que no sap res, gent que en sap molt, gent que... Pues, mitjanament. I des de luego, pues, és... clar el fet de que no hi hagi massa oferta d'aquest tipus a la comarca pues, fa que el, el, el que és el, el, un TIC, sigui la referència en, en l'ESTIC, no? I, i vingui gent de tot tipus. O sigui, el, el suport que oferim des d'aquí, jo penso que és el, els teletreballadors i... i i no teletreballadors, no tothom, perquè la idea aquesta de referentic és, és per a tota la població, o teletreballin o no. Els teletreballadors de són, són una cosa que ja ha bastant de debat, no?, alli, de que si n'hi ha, de si no n'hi ha, i jo puc assegurar que, que de tota la gent que ve, eh, gran part d'ella ve per més de feina. El que passa que això de teletreballadors, doncs, no sé si el concepte està ben definit o, o s'ha de definir tant, sinó que més aviat el que ens hem d'adonar és que inconscient o inconscient, inconscientment molta gent i ho penso. Els problemes, eh, si els entenem com a dubtes amb, amb, amb l'ús de, dels ordinadors, són molts i, i de variats. Jo, personalment, penso que el, el problema principal que pot tenir un teletreballador és no poder treballar eh, allà on sigui i en el moment que sigui. I encara, doncs, a grans d'ara, tot i que s'ha cobert molt, doncs, ja s'arriba a molts llocs amb el tema de les bandes amples i, i, i la tecnologia més avançada. Ara, jo crec que el, el problema més real que hi ha pels teletreballadors, si, si els hi volem catalogar així, és que falta molt cultura de teletreball. No? Jo penso que l'ESTIC els poden aportar a nivell personal doncs el que ens poden aportar a tothom. No? I després, a nivell de, de l'activitat econòmica que fan o de l'activitat que fan amb, amb la ramaderia, doncs des d'eines de, de gestió a la seva activitat, no? a mètodes per comercialitzar els seus productes o ens podem anar a, a, a coses més complexes com podrien ser doncs, no sé, sistemes de localització de, dels ramats o sistemes de control de, de la producció de llet i altres coses que hi ha. El nivell d'implantació és molt baix. Com a tots els sectors o tots els col·lectius sempre hi ha un, un petit grupet de gent que, que està bastant ficada al dia però la gran majoria i sobretot en el col·lectiu dels ramadells eh, són analfabets digitals. Llavors intentem des d'aquí fer una mica d'activitats tan divulgatives com formatives de cara al sector. Ara mateix estem treballant amb altres administracions d'intentar tirar endavant dos cursos, un més inicial i un que els faci veure possibilitats que tenen, ja no alfabetització sinó que hi ha de l'estí que els pugui beneficiar per ell. Ini bueno, inicialment havia de ser un projecte que, que donés força eh, a diferents pústics que, que hi ha en el territori. evidentment doncs, a la millor completant- amb, amb, amb altres projectes i el que reparteix en altres fonts de finançament realment no, no ha estat així i bueno, ha sigut el que ens ha permet subsistir o que aquí i ha altres punts tic. Però bueno, l'experiència tampoc s'ha de donure comptat negativa no? pues és... És una manera que ens hem posat d'acord diversos punts TIC i hem intentat fer actuacions a, a mode de xarxa, no? que, que igual és una, una mica per on t'ha d'anar l'assumpte. Jo penso que sí, que, que l'Altic té bastanta cara i ulls, i, i bueno, si fins ara pues, la gent deia... Jo soc usuari de, de la informàtica o de les TIC, no? jo tinc experiència, Mm, això era tots som usuaris no? I, i un usuari pot ser una persona que no en sap gens i un usuari pot ser una persona que en sap molt i el, el model aquest pues, jo personalment el, el veig bastant, bastant serió i el tema d'ensenyar per competències és, és una cosa que, que veig ve, veig efectiva no pas pues, el, el que se certifica en, en, en coses molt específiques com, com n'hi ha tantes no? pues, curs específic de eh, si detectes, no detectes el que és el Word 2007 o el que sigui. I el, el, el model jo el, jo el veig eh, interessat i si més no estem intentant, tota l'actuació de, de formació que, que es fa des d'aquí, intentar adaptar-la i intentar fer-la entorn al, al model. Bé, de futur immediat és continuar reformant l'oferta formativa, continuar ampliant el ventall de, de cursos que es puguin fer, amb aquestes llines que, que he comentat abans, no? de, de la formació que estàvem fent. I d'un futur podem més, més llunyar, jo crec, és treballar amb, amb, amb la creació de teletraball. Perquè, pues, si, si tant parlem de teletraball i no existeix, pues, igual el que hauríem de fer és crear-lo. No? I bueno, pues, poder també el, el fet de crear un primer d'empreses, i crear una mica de, de, de mà de l'activitat madreta o d'acompanyar amb la madreta a, a que és l'activitat econòmica, no? sobretot la, la part més vinculada a l'estir a l'ús de l'estir. Sí. És una tasca molt agradable, persuïdor perquè us doncs, tractes amb molta gent no? que, que ve d'orígens molt diferents, que alhora per això que pues, tenen necessitats, tot i que eh, amb, amb origen diferent eh, són metodològicament molt similars a vegades no? i bueno, el tracte amb la gent pues, és, és bastant agradable. Com a dinamitzador de la xarxa de punts TIC eh, eh, me costa considerar-me'n, tot i que penso que, que és prou clar que, que, que en, en, en ocasions allí, he col·laborat i ha intentat fer coses perquè no només el, el, el PuntTIC de la Terra i de Gorses Però crec que hi ha un, un problema més d'arrell del de que és el model de la xarxa que fa que no funcionem bé com una xarxa i que pues per això dic que no, no em puc considerar o em costa considerar-me un dinamitzador de la xarxa de PuntTIC. Millorable ho és tot sempre. Jo, jo penso que, eh, en quant el model que t'he comentat, i penso que se n'ha parlat en molts altres llocs, el tema del finançament i no només el, el, el que són els diners, perquè el, el, el finançament és una cosa però és qui després provoca que algú et digui el que has de fer. Si el finançament, al eh, almenys del de que és un, un eix vertebrador, surt del mateix lloc i va parar amb unes persones que, que es dediquen a dinamitzar la xarxa de punts TIC, Igual es pot treballar més en xarxa. Després en col·laboració amb altres uns TIC, dels quals pues, els ulls es poden beneficiar de, de que hi ha una infraestructura que, que vertebra bastant el territori i que pues, en, en col·laboració entre uns i altres es pot arribar a, a fer moltes coses i no cal que viuen tots una mica pel seu camí.